قدمت عمري للأحلام قربانا لا خنت عهدا ولا خادعت إنسانا حرم الزمان وأحلامي تضللني وصارق الحلم كم في الوهم أغوانا والآن أجري وراء العمر منتظرا ما لا يجيء كأن العمر ما كان